На мансардному поверсі висота крок 20 см, а загальна товщина мінвати, яку плануємо туди вкласти, 25 см. Якщо краще зробити зжати вату до 20 см шпагатом та бар'єрам, чи нарастити крок бруском на 5 см. Деніс, якщо ви мінвату будете спресовувати і таким чином збільшити її щільність, то ви зменшите її теплоопір тому нема ніякого сенсу все ж таки краще щоб у мінвата ну от як вона є от так щоб вона лягала не треба її ущільнювати нічого гарного всього не буде а 25 сантиметрів вони набираються за рахунок перехресного утеплення я буквально от на цьому вебінарі вище сказав що крокова наприклад 20 сантиметрів а 5 сантиметрів це перехресне утеплення і ви набираєте 25 сантиметрів, і я скажу вам так, що для нашого климату на сьогоднішній день це мінімум. А в останніх проєктах ми всім замовникам рекомендуємо не менше, ніж 30 сантиметрів, все ж таки. От у мене на будинку тут десь 27, і якби я міг це виправити, то я би зробив не менше 30, а то й 35, для того, щоб влітку менше прогрівалося. И в замку было теплее. Так.